Suomen Keittiömästarit ry haluaa olla tukemassa nuoria kokkeja urallaan. Young Chefs Finland on sitä varten. Meiltä valmistuneet opiskelijat Oona Lyly ja Sofia Ooman ovat suunnitelleet meille syksyisen menyn, jonka me täällä yhdessä järjestämme opetusravintolahilissä. Tänään opiskelijoiden ja Sofian kanssa ollaan valmistettu kolme ruokalajin menu, missä on ollut kolme erilaista vaihtoehtoa, alkuruokia, pääruokia ja jälkiruokia. Me ollaan valittu paikallisia raaka-aineita ja päivä on ollut tosi antoisa. Ja me valittiin menu täysin sesomin mukaan, eli pyrittiin tuomaan niitä raaka-aineita mahdollisimman hyvin esille ja me onnistuttiin kyllä tosi hyvin tänään. Uusi tilaus, pöytä 12, alkuun yksi kertaa sokerisolattua siikaa, yksi kertaa kylmäsolastettua hirveä. Tämän tapahtuman viinit ja juomat on valittu siten, että ne sopivat hyvin ruokien kanssa ja koristelun teemaksi on käytetty Suomen luonto. Tänään. Meillä on ollut keittiössä hyvä monipuolinen päivä, tutustuttu uusiin raaka-aineisiin, hyvät ennakkovalmistelut ja jatkuva hyvä kommunikointi keittiössä. Ruoka oli hyvää ja miljöö on loistava. Paikalliset maut oli maistettavissa näistä annoksista ja, ja esille laitto oli ruuissa tosi kaunista. Osao. Kaikki on mahdollista.